Moi! Kolmisen vuotta sitten mä tein videon, missä annettiin vinkkejä webbikameran käyttöön. Jos et ole katsonut sitä vielä, niin kannattaa tsekata se ensin. Tämä video on tavallaan jatko-osa sille. Voisi sanoa, että tämä on piirun verran teknisempi. Eli mä tässä läpi oikeastaan kolmea eri osa-aluetta. Erilaisten webbikameroiden antamaa kuvaa, ää, niiden tuottamaa ääntä sekä tämän ympäröivän valaistuksen merkitystä. Okei. Okay. Otetaan taas käsittelyn äänet. Tällä hetkellä mun puhe tallentuu Logitechin Streamcam-weppikameraan. Eli voit kuulostella, miltä tämä ääni kuulostaa sinne sun korvaan. Nyt mulla on taas käytössä Razer Geo-niminen weppikamera. Eli se tallentaa tätä ääntä. Miltä se nyt kuulostaa? Nyt äänen tallen, tallentimena toimii taas toinen läppäri, eli joku HP-yritysläppäri. En, en tiedä tarkemmin. Nyt taas on käytössä tämä mun päässä oleva kuuloke, missä on tämmöinen piiskamalli, eli Aftershockin joku malli. Ja nyt mulla on käytössä Aftershockin aikaisempi malli, Mä ainakin olettaisin, eli tässä ei ole tuota piiskaa, vaan se mikrofoni sijaitsee jossain tuolla korvan Eli aika erilaisia ääninäytteitä, niin kuin varmasti huomasit. Tämä, mitä mä tässä nyt käytän, no, ei ole maksettu mainos, niin jätän sen mainitsematta, mutta ehkä saat sen selville vertailemalla noita ääninäytteitä. Tässä vielä loppuun koosta. Kaikista testatuista mikrofoneista päätä itse. Noniin, lähdetäänpäs liikkeelle tämän ympäröivän valon merkityksestä. Eli nyt ollaan Jyväskylässä, lähestytään tammikuun puoltaväliä väliä ja kello on kohta kaksi. Ja tuolla ulkona, joka on siis mun ainut vallitseva valo tällä hetkellä tuosta sivusta, tulee parista pienestä ikkunasta, niin siellä se alkaa jo hämärtämään lumimyrskymenossa, menossa. Mutta tämän tyyppistä valoa saahan tällä setupilla aikaiseksi. Okei, otetaan sitten vähän lisävalastusta käyttöön. Eli nyt mä sytytin tuosta mun edestä vajan metrin päästä tuollaisen perinteisen lukulampun, missä tuonne iso valo, joka osoittaa suoraan tuonne kattoon. Ja siellä on semmoinen lämpötilaltaan lämpimään kallella oleva lamppu, eli huomaa, että tämä on kellertävä valo. Mutta aika hyvältä rupeaa näyttämään. heijastuksekin ja häipykkö tulemaan tuolta muualta sitä valoa sen verran enemmän. Lisätäänpä sitten vielä toinen lamppu tuo, mikä tällä vakiona katossa on. Ja taas tuli eroa, eli pikkasen täytevaloa niin sanotusti valokuvauskielellä tuolta toiselta puolelta. Nyt rupeaa vaikuttaa jo aika hyvältä. Eli tässä oli nyt tiiviisti vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää siellä tilassa olevaa kiinteä valoa, yhtä tuommoista liikuteltavaa, eli tuo NS-lukulamppu ja sitten luonnonvaloa, mikä toki vaihtelee, tai sen määrä vaihtelee aika paljon meillä täällä Suomessa aikojen mukaan. Noniin, ekana mulla on nyt kuvaamassa tuossa tuommoinen Logitechin StreamCam. lämpötila vaikuttaa aika hyvältä. Hyvä tapa testata, että miten se osaa, se kamera, käsitellä tuota valitsevaa valoa, joka mulla täällä on varsin lämmin tällä hetkellä, enkä siihen voi vaikuttaa, niin käytät jotain valkosta siinä kuvaruudulla. Eli nyt mulla on tässä tämmöinen vihko, valkosta ruutupaperia, ja se ei näytä vaikuttavan nyt tähän värilämpötilaan muuten kuin tuommoisina pieninä heijastuksina tuolla mulla asiassa. Nyt mua kuvaa tuommoinen eagle mini minikamera ja huomaat, huomasit varmaan, että se värilämpötila pikkasen muuttuu. Tehänpä tälle tää sama valkoinen testi. Meneekö parempaan vai huonompaan suuntaan, voit itse päättää. Ja sitten kolmantena kamerana käytössä mulla on tämmöinen Razer Kio-kamera ja sama testi sillekin. Eli tälle kameralle on selvästi hyötyä siitä, että mulla on valkosta tässä kuvaruudulla. Olen käyttänyt joskus kikkana sitä, että olen laittanut tuohon taustalla jonkun valkoisen julisteen tai sitten, tätä jos valkoinen t päällä, niin silloin se kamera osaa hakea siitä sen värilämmötilan. Eli tämmöisiä vähän niin kuin, vähemmän teknologisia kikkoja. Ja nyt mä vilautan vielä näytteitä nopeasti peräkkäin noista eri kameroista, niin näet, että kuinka paljon niissä lopulta sitä eroa on. Ja nyt taas sitä voit päättää, että onko tämmöisellä asiasalue merkitystä vai ko? ei. Seuraavaksi sitten siirrytäänkin täältä kotikonttorilta, täältä varsin kotikuutosesta rakennelmasta tai sen keskeltä, tuonne työpaikalle, missä on paremmin säädeltävät valot. Katsotaanpa täälläkin ensimmäisenä nuo vallitsevat valot, eli kattolamput. Nyt minulla on päällä tuossa pikkasemusta eteenpäin tuommoinen loisteputkilampu ja tämähän on ihan, ihan fine valo. Kokeillaanpa laittaa päälle tuo toinen loisteputki, mikä on suoraan tuossa mun pään yläpuolella. Eli valaistus muuttuu aika paljon, menin kyllä itse asiassa pikkasen hämäräksi hahmoksi jo. Tässä tapauksessa nyt voitaisiin ottaa käyttöön noita lisävaloja, mistä mainitsin. Eli mulla on täällä käytössä kaksi tollaista erillistä pientä LED-valoa. Ja lähdetäänpä kokeilemaan, mitä niillä saa aikaiseksi. Pikkasen rupes tulemaan sävyjä kasvoille ja tämä on semmonen aika tyypillinen valokuvaksi käyttö keino. Että on yksi, yksi tuommoinen päävalo, joka tulee pikkasen tuolta 15 ylhäältä. Ja tämähän alkaisi tällaisena jo toimia. Kokeillaanpa laittaa vielä sitten päälle toinen vastaava valo. Niin, onko tämä parempi vai huonompi tuo äsken? Se on taas mielipideasia. Tällaisissa erillisissä valoissa on se hyvä puoli, että niissä voi tuon valon voimakkuuden lisäksi niin säätää myöskin värilämpötilaa. Kokeillaanpas. Eli nyt mä säädin ton puolisen lampun niin lämpimäksi kuin sen saa. Tehdäänpä sama tuolle toiselle. Ja tietysti pitää se ääripäin myöskin kokeilla. Eli nyt nuo lamput on molemmat täysillä ja tuolla on niin lämmin valo, ja tuolla niin kylmä valo, kun säädöt antaa myötä. Eli näistä sitten vaan haetaan itselle se sopiva balanssi. Ja nyt kun päästiin tänne työpaikalle, niin täällä on myöskin näitä erilaisia äänilähteitä tarjolla, niin katsotaan niitäkin nyt pikkasen läpi. Eli nyt mulla on käytössä tällainen erillinen ilmassa roikkuva mikrofoni tuossa. Ja äänenlaatuhan tässä sitten on luonnollisesti jo aika hyvä. Nyt vaihdoin mikrofoniksi tuollaisen pienen jabran konferenssimikin tuohon pöydälle. Ja tämäkin on mun kokemuksen mukaan toiminut tosi hyvin, mutta se huono puolihan tässä on, että jos samalla napsuttelee hiirtä tai tekee näppiselle jotain, niin äänet tulee sinne tosi voimakkaasti. Ja tähän loppuu vielä se ehkä tyypillisin vaihtoehto eli jonkun sorttinen hetset. Ja näissähän on se hyvä puoli, että se mikrofoni on tuossa ihan lähellä suuta, niin se ääni tulee varmasti hyvin ja ulkopuolelta tulevat äänet vaimenee. Itselle tosin on totta suuria vaikeuksia pitää headsettiä päässä, varsinkin kun puhutaan useampien tuntien mittaisista verkkotapaamisista. Siksi mieluummin suosin noita erillisiä mikrofoneja, missä ei tarvitse päähän mitään kiinni. Ja vielä pikku knoppitietona, että tämä kamera, millä mä tällä hetkellä kuvaan, on Tismolen sama Razer Kio, mitä käytin siellä kotona, joka tuotti siinä lämpimässä kotikutoisessa valaistuksessa aika huonoa kuvaa. Mutta nyt huomataan, kun valoja päästään säätämään, niin saahan todella hyvän tasoista kuvaa aikaiseksi. Ja loppukaneettina vielä. Kaikki, mitä mä oon tällä videolla puhunut, niin tässähän on ehostettu sitä, Pintaa. Eli me ollaan saatu paremmaksi sitä kuvanlaatua ja äänenlaatua, mutta niillä ei tee yhtään mitään, ellei se sisältö ole hyvä. Toivottavasti tästä oli sulle jotain apua, eli joku näistä vinkkeistä osui ja uppos. Ehkä sait jonkun uuden idean.